A 33. életévemben bekövetkezett az, amitől mindig rettegtem, hogy csókolommal köszönnek nekem. Én mindig is gyerekként éltem az életem, és a mai napig, annak ellenére, hogy családom van, próbálok gyerek maradni. sokkal élvezetesebb maga az élet, hogyha gyerekek tudunk maradni, és nem értem ezt a felnőtt vagyok, és akkor mostantól meg kell adni a tiszteletet, és magázzon engem mindenki koncepciót, lehet, hogy majd 50 évesen másképp fogok erről gondolkozni, de a mai nap ez még nem így van. Én konkrétan 30 éves koromban kezdtem el azt érezni, hogy felnőttem. Volt annyi csalódás, kudarc, bukás az életemben, hogy megedzett, és sikerült azt mondanom, hogy igen, megérett, igen, felnőtt. Viszont attól még maradhatunk továbbra is gyerekek. És pont azon gondolkoztam, hogy én imádom például a drónokat. És ez egy, egy ilyen felnőtt játék most már, de gyerekként maradhat a felnőtt ugye ebben a játékban, hogy reptetsz egy repülő kis eszközt, És ez akkora élvezetet ad nekem, és akkora élményt ad nekem, hogy folyamatosan, azt érzem, hogy továbbra is gyerekként tudtam megmaradni. És hogyha ezt a szemléletet tudom továbbadni a saját gyermekeimnek, akkor ők is örökké fiatalok fognak maradni. Ugye szokták mondani, hogy annyi vagy, amennyinek gondolod magad, hát én 33 vagyok, annyinak is gondolom magam, viszont lehet, hogy majd később ez másképp lesz. A lényeg az az, hogy mindig kezeljük a helyzeteket lazán, és vigyünk humort, vigyünk élményt az életünkbe, és... Ne ragaszkodjunk ahhoz a sarkossághoz, hogy most már felnőttek vagyunk, és akkor mindent rendszerint kell csinálni. Ha van gyerek, ha nincs gyerek, akkor is meg kell tartani azt a lazaságot, ami bennünk van. Gondoljunk vissza arra, hogy annó gyerekként egyes szituációkban hogyan viselkedtünk. Hát persze, most hülyének néznének minket, hogyha elkezdenénk visszamenni arra a szintre. Nem is azt javaslom, de a lényeg, hogy maradjon meg ez a lazaság, maradjon meg a fiatalság, és természetesen azért ki kell érdemelni a tiszteletet a fiatalabbok által is, de hogyha változtatni szeretnénk, változni, növekedni és fejlődni, akkor egy berögzött sarkos viselkedéssel ez lehetetlen lesz. Mert ugye, hogyha a sarkosak maradunk, akkor egy szemellenzőt húzunk magunk elé, és nem nézzük azt, hogy mi történik körülöttünk. Ha nem nézzük meg azt, hogy a mai fiatalság hogyan gondolkodik, mit csinál, milyen applikációkat használ, és mi a trendi manapság, akkor mi is abba a kategóriába fogunk tartozni, hogy már elavult régi bútordarabok leszünk. Úgyhogy ma vette is fiatal. Köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottál, Gergis Dani voltam. Kövess, lájkolj, kommentelj, iratkozz fel, ha tetszett, ne felejtsd el megosztani, és fiatalodj velem legközelebb is.